В результаті недбалої роботи. Маємо халепу, от бачите, які подряпини на фаянці і так само непогані подряпини на зливному цьому клапані, там ще клапан, от він, і він також весь подряпаний. Будемо займатися реставрацією таких прекрасних помилок. Зазвичай, якщо це відбувається у замовника, за це все відновлюється за рахунок клінінгової кампанії. І бувається дуже-дуже дорого. Тепер подивіться. Санфаянс у нас майже, майже готовий. У нас одна рисочка лишилась, але її просто було не видно. Тут освітлення не дуже. Але все інше добряче пішло. Тобто Starshine Easy і фаянсовий умивальник потряпаний. Дружать дуже добре. І ми можемо видалити ці всі подряпини незначні за допомогою простої поліровки Starchain Easy.